Дев'ятикласниця Ангеліна замовила Миколаю павербанк та отримала його. Дівчина вже має набір для малювання і каже, не хоче переривати творчі заняття, коли немає світла. Діти замовляли косметику, а хлопці машинки, роботи. Ангеліна перебуває у Хмельницькому центрі Подолянчик майже рік. Дівчина згадує, вдома була, коли почалася повномасштабна війна. Тоді, вночі 24 лютого, каже, сиділа з молодшою сестричкою на підлозі та написала вірш. Хоче смертей? То хай сам вмираю. Хоче територій? То хай город купляє. Хочу грошей, хай де заробляє, хочу він слави. Хай я тік-ток Це був мій, напевно, крик душі, який дійсно просто охопив страх. За мене, за мою сестричку, бо вона тоді була зі мною, була невідомість. У центрі мешкають діти від 3 до 18 років із родин, які опинилися у складних життєвих обставинах. Тут перебувають, доки суди виносять вердикти, чи можна дітям повертатися додому, до батьків. За словами виховательки-методистки Ольги Кацимир, половина дітей після кількох місяців вертаються додому. Бувають випадки, коли, ну, Батьки не беруться за розом, порушується питання про позбавлення батьківських прав і. Діти тоді потрапляють, влаштовуються всім прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Ми стараємося не акцентувати дітям увагу на те, що в них було вдома в сім'ї. Ми, як велика така ну родина, можемо сказати, ми тут і за тата, і за маму, і за всіх. Волонтери, благодійники і аніматори влаштували мешканцям центру свято. Всі 45 дітей отримали замовлені подарунки. Їх купили працівники київської компанії, якою керує Іван Герасимик. Думав, що подарки якісь будуть більші, скажімо так, дорожчі, а діти просто. Ну от щось таке елементарне: там. набори для малювання, набори для творчості, там якийсь набір перукаря. Ну, дуже приємно здивувало, насправді. Іван каже, співпрацює з Хмельницьким відділенням благодійного фонду «Шанс на життя» і вже задонатив на ЗСУ 10 тисяч доларів. Нам приносить задоволення, заряджає на нові вчинки. Виконувач обов'язків директора фонду Дмитро Гуцалюк розповідає, за кілька годин вирушають Херсон до бійців з подарунками. Я думаю, для них це дуже важливо. Продукти, генератор, потужний генератор і автомобіль для виконання саперами, хлопцями з Хмельницького з моєї школи, е суперної їхньої роботи. А в цей центр, каже, приїздять не тільки перед новим роком, і не лише з дитячими подарунками. Одяг, шкільне приладдя. Іграшки, солодощі, так само привозили побутові речі, тому що ми розуміємо, що діти тут 24 на 7 і цілий рік, і не тільки перед Новим Роком, і в них є якісь побутові потреби. Планується підписати меморандум нашої благодійної організації і даного закладу, і закривати такі побутові питання, тому що є спонсори з Германії» скільки коштували подарунки для дітей цього центру, Іван Герасимик каже, не рахували. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.